Med pohajkovanjem po Dolenskem smo obiskali Otočec. Tam smo se sprehodili po parku okoli gradu Otočec, ki je eno najslavnejših poročnih prizorišč na Dolenskem. Grad naj bi bil sprva zgrajen na desnem bregu reke Krke, nato pa je eden izmed graščakov z namenom več varnosti naročil preureditev rečne struge. Danes je to edini vodni grad v Sloveniji. Pisna je bil prvič omenjen že v 13. stoletju, ko so v njem prebivali vitezi otoški. V je zamenjal številne lastnike, leta 1942 pa so grad požgali partizani, s čimer pa se je izgubil tudi bogat družinski arhiv. Prenova gradu se je začelo leta 1952 in kmalu je postal zelo priljubljena destinacija. Danes je tukaj hotel s petnih zvezdicami. Med sprehodom po parku lahko upazujemo strugo reke Krke, številne autohtone drevesne vrste, eksotična drevesa, različne vrste rib, labode grbce, race in ptice. V bližini se lahko odpravite tudi na tamkajšnje golf igrišče. Domačini se radi usvežijo v krki, ki je zdaj že primerna za kopanje. Ob cesti lahko zasledimo številne smerokaze, ki usmerjajo kolesarje do bližnjih destinacij. Po smo nadaljevali proti staremu gradu, ki je trenutno v tovarne zdravil Krka in ni na voljo za oglede in vstop, zato smo si ogledale le njegovo okolico. Do gradu smo se zapeljali, sicer pa do njega vodi označena pohodniška pot. Za zaključek vam predstavim še Trško goro, znano naselje pri Novem mestu. Do cerkve na vrhu vodi dolga oska pot obdana s hišami in vinogradi, možno pa je obiskati tudi številne zidanice in poskusiti njihovo domače vino.